Миколою куриком прощаються у домі печалі. Там священники відправляють панахиду. І ми спасення, путі, що Далі під супровід оркестра волі військові несуть труну на Миколинецьке кладовище. Кладовищі родичам бійця вручають нагороду від Міністерства оборони України. Нагороджується посмертно за бойові заслуги головне управління розвідки. Наступник командира диверсійно-розвідувальної групи добровольчого батальйону з позивним «Сірий» розповідає, Микола Курик пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Його нього просто полало полом. Його привела мама з татом. І я зранку вже виїжджав на війну, це був другий день війни, 25 лютого. Я йому сказав, що приготувати, він вже був як штик в ранку разом зі мною, ми разом поїхали. Перші бойові дії він проводив зі мною, я його брав як сина, тобто він каже, поможи, ти все-таки маєш досвід. Ми ночами сиділи, я його вчив. Поховали Миколу Курика на алеї героїв. Попрощатися з побратимом прийшов боєць позивним Морпіг. Він був класний, він залишиться класний. Завжди у нас в душі буде, знаєте, буде у нас тут, тут, всередині. У мене син росте малий, знаєте. Я б хотів, щоб він теж мав такий характер, як, як мій побратим. Леся Продоус, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопіль